Uf. 9 ceasuri și 9 minute. Peste 6 minute pleacă trenul. Trec de colo până colo prin coridor să văz în care compartiment aș găsi un loc mai comod. Pardon, doamnă! A, aici, o damă singură. Intru și salut când auz o măritură și văz apărând dintr-un paneraj de lângă cucoană capul unui cățel lețos plin de fundă care începe să mă lua treca pe un focător de rele intrat noaptea în atacul stăpânzii. Frumos că-ți-l aveți, doamnă, dar... dai cam rău? Aș nu erau rău deloc, până se învață cu omul Aha. și așa de cuminte și fidel și deștept nevoie mare, parcă ar fi un om, Ai, pui, pui. doar că nu vorbește atâta, hai să-i dea momițica băiețelului zahărit. Mă rocul meu, a te-ar deja. Mai grijă de bunurile tale, cineva s-ar putea să-ți le ia într-o clipă de neatenție.